та шось що, що, військового б'єте, бо ж просто дорога. Поліцію викликали. Дуже що робити? Ви понимаєте, показують відео в фейсбуках, це все, на ну, не не помню цілий чогось показали. Що почалося? Ніхто ж нічого не показує, тільки показує ті куски, які вигона комусь. Зале боїй нічав, як судів прасі, <плес> не вибачаться хлопці, заригуть. Виходь, виходь, виходь на коліна перед <плес> народом. Гинуть наші братими, гинуть поранених, а вони впряму підтримують Москву, війну може й заявляються скрото. що відбулося, українського воїна. Вони собі дозволяють тут нахабно бити. День мусорського повага! День мусорського повага! Хочу, щоб на нашій землі було нічого російського, щоб не було російських попів, і церква була тільки українською, щоб люди могли говорити українською мовою. Я маю громад... активну громадську позицію, я знала, що мені сюди треба. Браття і сесі! Лайнбак! Лайнбак! Зараз всі збуджені і дуже хочуть дуже швидких і радикальних дій. Так що давайте все зробимо так, як годиться, і тоді ми будемо подавати документи на реєстрацію, будемо реєструвати нову громаду, профіальну раду і таке інше. Зареєструйтесь, це надважливо, щоб те, що ми з вами сьогодні зробимо, мало юридичну силу. Перехід. Хто за перехід? Це історичне голосування. Вітаю вас всіх, глує, Господи, Боже наш, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний твори, чудеса, поглядь ми на всі на те милосердя, на смирені рабі Твоїх, і людинолюбно вислухай, помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас. Щоб погубити нас і знищити державу нашу країну та святиї наші. допоможи нам Боже спасити нас і визвати нас.